أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع صحة بعكس السير مع رنا، شو عنا اليوم شو مخبيت لكم اليوم خبيت لكم إشياء حلوة مثل كل مرة بس أول شي بدي أذكركم اللي ما اشترك بالقناة يشترك عشان أقدر جاوب على الأسئلة تبعكم وتقدروا تحضروا كل حلقة وتشوفوا خبايا وأخبار وإشياء بعكس السر اللي بتخص صحتكم وبتهمكم يوم الحلقة على شغلة كتير ناس بيعانوا منها أنا بس أسأل على الانستغرام بس الحقوا أسأل شو في شغلة مضايقتكم أكتر شي بيجيني قلة النشاط أو الخمول والتعب وبيكونوا رايحين الأشخاص عند الطبيب وعملوا فحوصات وما في شي اخر شيء ممكن ياخذوا تهمه انه عندهم اكتئاب، بس نحن لا، الشغله حقيقيه يعني في ناس تش... عندها قله نشاط وتعب بس له اسباب، كل شغله إلى سبب ونحن هون بدنا نتعرف على الاسباب يلي بتخلي عنا النشاط منه مثل ما لازم يكون كل يوم، شو هي الاسباب؟ اول شغله نعرف كيف لازم تكون الانرجي تبعيتنا في ناس للاسف بتتعود على قله النشاط بيفكروا هذا النورمال تبعهم واوقات بالصدفه بكون عم بعمل استشاره مع حدا لنشوف شو عندهم مشكله معينه بعد ما نمشي على اشياء معينه من دايت من تغييرات بالاكل تغييرات باللايف ستايل بنقول باي واي انا عندي النشاط زيادة ما بيكونوا ذاكرين لانه عندهم نشاط قليل لانه مفكروا هيدا النشاط النورمال صار عندهم لا ما في شيء اسمه نورمال نشاط عنا لازم يكون من اول من نصحى لوقت ما بدنا ننام يبلش يقل يقل شوي لنقدر بعدين نخفى النام عنا هرمون اسمه الكورتيزول هيدا ستريس هرمون بيجي من الغدد القضريه الصبح بيكون عالي وعشيه ببلش يخف لانه الصبح لازم يكون النشاط عالي والمساء لازم يكون قليل لنقدر ننام شو الاسباب اللي ممكن تخلي النشاط عنا يصير منه وما عرفنا شو سببه من الفحوصات اللي عملنا اياها الطبيب، خلينا نشوف شو هي. اول شغله تجي على الغده الدرقيه، بس في قله نشاط فحصوا حللوا الغده الدرقيه، مش بس الخمول يعني الخمول او النشاط بيعمل تعب، بس مش بس تي اس اتش، بدنا نعمل فول بانل تي اس FT3 يعني فري تي 3 فري تي 4 والاجسام المضاده بليز الاطباء اللي عم يسمعوني هلا ما ما تبخلوا على هالمرضى ببس التي اس اتش اللي هو اصلا بيتوتري هرمون منه هرمون غده درقيه اعملوا البانل كامله لنكتشف فيها ما اشخاص يا ما ناس عندهم ال ال حتى الفري تي 3 وفري تي 4 نورمال بس عندهم اجسام مضاده وهذه الحاله بتعمل تعب وخمول وقله قله حيويه يعني بالجسم كمان قلة النوم او النوم الغير صحي كمان يسبب خمول وتعب وقله لانه بدنا ننام نعم نحن للجسم يرمم وي وي ويرتاح وما بيرتاح وبيترمم غير بالوقت اللي دائما بقول لكم عنه الوقت الصحي للنوم بين العشره وبين الاربعه الصبح هذا الجسم هون بيرمم حاله مشان فيه نشيطين، فاذا قله النوم بتسبب مشاكل بال آه بالنشاط. عندنا التعب الغده القضرية اللي هي بتفرز ستريس هرمون الكورتيزول، بس نكون ستريس بدي اخبركم شغله الغده القذريه نحن بس نكون استرس بتفرز كورتيزول زياده هلا اتس اوكي لما الواحد بيكون هيك فتره معينه على ستريس فيها بس لما يكون شغله يوميا يعني كل يوم عنا ستريس على بشكل يومي الغده بتفرز بتفرز بتفرز اخر شيء بتقول السلام عليكم تعبت انا ما بقى فيني افرز اكثر ستريس هون بتصير تقلل يعني هون اللي عنا نحن هيدي بعدين يمكن نحكي فيها اكثر اللي هي تعب الغده القضريه ممكن يكون استرس يعني الغده القضريه باول لما تتعب بيكون في كثير كورتيزول هذا بنقولها ستريسد ادرينال بيكون في كثير هرمون اخر شيء بس تبلش تتعب بصير في لو ما عم تقدر تنتج اصلا الكورتيزول اللي نحن بنحتاجه للنشاط الصبح وهون بصير في عندنا تعب على فكره ستريس العالي الكورتيزول العالي والواطي ممكن يسبب لنا قله نشاط وخمول نقص الحديد فقر الدم يعني كمان يسبب الخمول وقله النشاط عندنا كمان نقص كذا عناصر غذائية مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم الفيتامين بي هيدول كلهم لما بينقصوا بجسمنا بيصير جسم ما فيها النشاط والحيوية اللي نحن نتطلبها لنكفي يومنا ونقدر يكون عندنا الإنرجي المزبوطة بالنهار كله مقاومة الانسولين، انسولين, إنسولين ريزيستنس، هيدي اللي فينا نسميها بري دايابيتس يعني هيدي ما قبل الناس اللي عندهم مقاومة انسولين واخذينها القصة مزح وانه اتس اوكي، okay. هيدي اللي بنقول لها نحن بري دايابيتس يعني هيدي ما قبل مرض السكر، إذا ما بتنتبهوا على بتنتبهوا عليها وبتصححوها وكثير ممكن تتصحح بالأكل فقط أوقات، يكفي أنه نصحح الدايت تبعيتنا بتتصحح، هيدي كمان ممكن تأدي للدايابتيز، وهيدي كمان بتعمل قلة آه آه نشاط من أعراضة من من الساينز يعني كيف بنعرف انه عندنا مقاومه انسولين طبعا في تحليل بس اذا شخص ماشي وبيحس عنده الويست تبعه كبير او الكرش كبير او شيء وما عم بيقدر ينزل بسهوله هون بدنا نفكر بمقاومه الانسولين هلا كيف بنعرف شو السبب؟ اكثريه الشغلات اللي حكينا عنها او اللي حكيت عنها هلا ممكن نفحصها الغده الدرقيه تحليل تبعها الغده القدرية بنعمل تحليل عبر اللعاب الحديد مغنيسيوم بوتاسيوم كثير اشياء فينا نعملها بالتحليل يعني لنتاكد من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى عدم النشاط هل عندنا الحساسيه والفود؟ فود أللرج يعني او الانتولرنس كمان فينا نعمل لهم تحليل لانه الحساسيه ممكن تعملوها عند النورمال درماتولوجي او الطبيب تبعكم الفود انتولرانس هي اكثر فانكشنال ميديسين فما بنلاقيه عاده بالمستشفيات والعيادات بس صار في منه كثير كل شيء بتقدروا تفحصوه كل شيء بتقدروا تتاكدوا منه آه بس اللي بده اياه منكم انه سدوا جسمكم يعني اذا انتم حاسين شي غلط لو مين ما كان قال لكم انه جسمكم ما في شي غلط وانتم منيح واخر شي ممكن يعطيكم دواء اكتئاب لانه هيدا اكتئاب لا اسمعوا لجسمكم وضلوا مصرين انه تلاقوا الجواب لانه بس نلاقي الجواب على السؤال بنحل المرض وبنحل الاعراض وكل شي بيروح ونرجع لصحتنا الطبيعيه <تصفيق> ايمتى نتعرض لاشعه الشمس بشكل امن؟ هلا طبعا كل بلد يختلف عن الثاني، نحن هون هلا بالخليج العربي بالسعوديه بقطر بالامارات آه الشمس صارت شوي بارده فينا نتعرض الصبح مثلا بين الساعه 8 الساعه 9 آه يستحسن انه نتعرض تقريبا عشرين دقيقه آه يوميا بالسيف آه بالوقت السيف بيكون ولنمتص فيتامين دي هذه معلومه كتير مهمه، اول شيء لازم السكن يعني الجلد تبعنا يتعرض للشمس، فاذا اذا بليس في ناس عندهم الحديقه تبع المنزل تبعهم يعني في السيدات اللي ما بتلبس كات او شيء بس اذا عندكم بالكوني او شيء يعني يكون محجوب عن الناس الافضل لنعرض 70% من جسمنا للشمس يعني نلبس شورت نلبس سويمنج سوت او اي شيء وتتعرضوا للشمس بدون ما نحط السان سكرين الواقي الشمس لانه هذا بيمنع امتصاص الفيتامين دي وكمان شغله ثانيه ما ناخذ شاور دايركتلي بعد ما نتعرض للشمس بدكم تاخذوا مي تسوكات حتحطوا okay. بس مي بس ما نعمل بالصابون هذا لان كمان رح يمنع يعيق عمليه امتصاص الفيتامين دي و يعني تحويله من الشمس وامتصاصه من جسمنا <تصفيق> يعني اذا نحن تعرضنا للشمس هل لازم ناخذ كبسولات كمان حسب اذا عندكم نقص او لا يعني الشخص اللي ما عنده نقص منيح شوفوا انا بدي اقول شغله النقص مش معناتها نحن بالنورمال رينج هلا مثلا هون بالامارات اكثر المختبرات عندهم من 30 لل100 هيدا النورمال رينج الناس اللي عندهم 30 و35 و انا بعتبره واطي هيدا نوت اوبتيمال اتس نورمال بات نوت اوبتيمال يعني نورمال بس منه اللي نحن اللي بدنا نشوفه لصحه جيده يفضل يكون بين ال70 وال80 هيدا الرينج اللي نحن نطلع عليه يعني بالشق الاخير من الـ من النورمال رينج هل ناخذ كبسولات حسب قديش التحليل تبعك اذا التحليل كثير عندك نقص نعم بدك شمس وبدك كبسولات اذا اذا التحليل سليم الشمس بتكفي مخصصة مخصصه هيدي لمرضى السرطان لنعرف شو ناكل شو ما ناكل طبعا ما في شيء شامل مثل ما بنقول كل واحد شيء مخصص له بالنسبه لسرطان الثدي طبعا نعرف نحن ال الخضار الصليبيه او اللي بنقول لهم كروسيفيرس اللي الملفوف القرنبيط هذا كله كثير منيح خاصه عن البروكولي او براعم البروكولي بروكولي سبراوس لان فيها كتير سلفروفان هيدا هو اللي نحن عم نتطلع عليه بس نكون عم نعالج شيء آه... اي شيء بتاكلوه بده يكون مطبوخ بالبيت بعدوا عن الزيوت اللي انا حكي عنا انه ما منيح على الكون. الفات اللي منه منيح بدنا ناخذ الاشي الخضار الفواكه الخضار ممكن المسلوقه ما نقدر نتحمل يعني في كثير ناس مثلا جهاز الهضم مش حيتحمل الخضار النيه خلي الطبخ بالبيت بعدوا عن السكر بعدوا عن اي شيء باكج بعدوا عن اي شيء مصنع معلب خلو كثير الاشياء محصوره بالطبخ البيت هيدي البيزك تبعي يعني للكل ممكن يطبقها يعني اذا عندنا خضار او فواكه فيها مضروبه مضروبه شو المضروبه هل عفن عفن كبوه كبوه كبوها ما تخلصوا منها يعني اذا مثلا دبلانة او شي محل هيك اوكي فيكم تقصوه بس اذا في عفن كبوه العفن الاسود واحده من اخطر الشغلات اللي ممكن الجسم يتسمم فيها وممكن تدخلوه على جسمكم المخلل بطريقة التخمير، يعني مش التخليل، يعني اللي مكبوس بدون خل وسكر، هيدا مخمر بيقولوا له بالمي والملح، هيدا كتير له فوائد لأن في كثير اللي هي البكتيريا النافعة. هيدي أفضل بكتير من طريقة التخليل وله فوائد صحية كتير فالأفضل تتبعوه، أهين، أهين كثير وبيزبط مع الكلمة. تلبسات بالفم بتطلع ريحة قوية خاصة إذا في تحت بكتيريا عم تنطبخ أو فيروس فإذا لما أول شغلة تعمليها بتروحي عن طبيب الأسنان بتفحصي الأسنان بتشوفي إذا ما في بكتيريا ما في فيروس بتشوفي كمان إذا عندكن اللي بيقولوا له حشوة عصب يعني شايلين العصب أوقات تحت العصب هيدا لأنه سن ميت بيكون في بكتيريا عم جروينج يعني لازم تروحوا من وقت للتاني بالسنة مره على القليل تشيكوا على الدروس اللي انتم شايلين منها الحش العصب لتشوفوا اذا ما في بكتيريا او اي إيه شيء ثاني يعني جروينج دير فيروسات كمان ممكن يكون في فيهم آه هيدي بتطلع طبعا ريحه الدم وريحه الدم لها كثير اسباب ثانيه غير الاسنان وغير اللثه الجهاز الهضمي عندنا التونسل ستونز هيدي شغله شائعه جدا الناس ما بتنتبه لها التونسل ستونز فيكم تشوفون انتم بالمرايه اذا تقربوا على مرايه بتفتحوا تمكم حطوا ضو بتشوفوا على الجوانب في بيضه هاي هيدي حتى لو شلتوها حتشموا ريحتها قويه كتير كثير ناس بدون ما تعرف بس تحكي ممكن كل اللي الاوضه تشم ريح هاي دي كتير ريحه تمه هيدي كثير بيعطوا ريحه قويه عاده الاسباب تبعها الى اسباب كثيره طبعا من اسباب عدم احتمال الطعام او حساسيه الطعام ونحنا بعدنا عم ناكله بالاضافه الى الجهاز الهضمي فهيدي وحده من الاسباب الشائعه اللي هي التونسل ستونز او حصى اللوز طبعا اول شي في حصية ما يكون فيها ما, ما يكون عندك اي مشاكل صحيه باللثه ممكن نعمل الاويل بولينج اللي هو بناخذ الصبح اول ما تفيقوا قبل ما تاخذوا قبل ما تفرشوا اسنانكم قبل ما تعملوا اي شي بتحطوا معلقه صغيره او معلقتين صغار زيت جوز الهند يفضل البكر بتحطوه بتعملوا سويشنج يعني المضمضه مش الغرغره المضمضه المضمضه يعني نجيبها بين الاسنان الـ oil pulling يعني نشد, الـ نشد الـ الزيت يعني نضهره ونفوطه بين الاسنان من كافه الجهه هيدا بيخلصنا من كثير سموم وحتلاقوا شغله بونس حتلاقوا اسنانكم صارت بيضة يعني دكتور الأسنان مش هيشتغل بقى بالتبييض ورح نلاقي اللثة كتير تقوت وكتير ناس بيقولوا انه مش بس بالنسبة لتراجع اللثة كمان بالنسبة لأمراض اللثة كتير حتفيدكم هايدي وكمان بيخلص سموم من الجسم هايدي كمان بونص تاني حلقتنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تكونوا اخذتوا نوتس وان شاء الله تكونوا انبسطتوا وما تكونوا زعلتوا كثير لانه بدنا نحسن نحن ما لازم نزعل كثير لانه لازم نحسن في ناس بتاكل هم ما بدنا ناكل هم بدنا نحسن الاشياء ستيب باي ستيب خطوه خطوه وبالالقاكم بالحلقه الجايه ما تنسوا تعملوا اشتراك هون باليوتيوب وكمان تلحقوا على الانستغرام الانسبو تي في والنس بايرنا واكتبوا الاسئلة تبعولكن هون بالتعليقات لنرد على أكبر حد أكبر يعني أكبر عدد من الاسئلة وبشوفكن قريباً بحلقة جديدة باي باي